Esko tässä, Andalusian sydämessä. Ylhäällä näkyvä reittisilmukka on tän lenkin jippo. Alosainasta El Burgon kautta Casarabonelaan oli kiva vaihtelevaa ajettavaa. Kuva avautuu Alosainan liikenneympyrään. Hyvä pitstopin paikka on joko tuossa oikealla, Puraseristin talon seinässä on hana, josta voi täyttää kuulla. Tai sitten tuossa huoltoasemalla, jossa on pienet joskin Tosi moni lenkki kulkee tästä. Etelässä tie vie Koiniin, pohjoisen tie Casarabonelaan ja pisaraan. Ja tässä mennään nyt länteen, eli kohti Elburgaan. Asfaltti on täällä hiukan rouheaa, mutta mun vanhanaikaisilla spekseillä se on ihan kelpovaanaa jopa kivikovilla 23-millisillä mm kumeilla. Tie on leveää ja kaksikaistasta ja siitä jo arvaakin, että profiili on aika loivapiirteistä. Elburgon takamailla on rauhallista. Edes asfaltointiporukat eivät ole häirinneet maaseudun rauhaa. Täällä vuosikymmeniin. Ja tässä nyt jopa tällainen vanha parta kaipaa syklokrossaria tai gravelpyörää. Aika haastavaa ajaa kapeilla yli seitsemän baarin nakeilla. Onneksi tätä kynnyspeltoa on vain muutaman kilometrin pätkä. Ja sitten jatkuukin tosi hyvä osipäällistö. Tässä matkalla itään kohti Kasarabonelaa vastatuuli pakkautui muutamissa kohdissa vuoren solaan niin, että vauhti kuolla kokonaan. Pyörimittari, joka yleensä näyttää korkeuskaltavuuden suhto oikein, väitti yhdessä ylämäessä, että ajaa parinkymmenen prosentin alamäkeen. Kova vastatuuli hämäsi kilonpaineen varoittelijaa. Mutta tulihan se alamäkikin sitten ja kivat muutkat lasketella kasarabonellaan. Mutta autoja toki pitää varoa. Oikein nätti kylä, eli Pueblo Blanco, kannattaa käydä purkkaamassa sen kujat vielä erikseenkin. Ei kun syömään. Voin provecho!